Atâia mii de oameni celor li s-a nenorocit via, trebuie să peleteax. În istorie la noi a s-a întâmplat. A peletit toi la un moment dat, a declarat Marian Vanghelie.